Dezvluirea lui Ghi care a scos-o din mini pe Elena Udrea: Deci oamenii erau arestați nu pentru ce făcuser ceva ilegal. Sebastian Ghi a relatat un episod dintre el la ora Codroacovesit. Astfel, conform lui Ghi, Efadnal ar fi ameninat cel va aresta dacă va mai vorbi, chiar și la telefon cu Elena Udrea.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 Elena Udrea se-a considerat de dezvăluirea lui Ghid, spunând într-o postare pe Facebook, deci oamenii erau arestați nu pentru că făcuseră ceva ilegal, ci pentru ca vorbeau cu mine. Punct.